Це як хороший серіал. Не сітком, а ось серіал, який розвивається наше протистояння Хеймлтона і Розберга. І я думаю, що поки що тут 2-0, напевно, рахунок на користь Розберга. Психологічну боротьбу він виграє раз. По-друге, він лідер чемпіонату і з хорошим запасом. Запас, який поки що не критичний, але який вже натякає Хеймлтону, що ще одна така проблемна гонка, як би там не розвивалася ситуація. Він втрачає вже дуже багато. Хемілтон розуміє, що якщо Росберг і надалі виступатиме у цьому ж режимі, то він здатен фінішувати постійно другим, а у разі проблем Хемілтона – першим, таким чином доїхати до титула чемпіона світу. Незважаючи на те, що за перше місце дають на сімочок очок більше, ніж за друге. Одна дуже цікава була стаття після, перше, після гонки в Канаді. Перед стартом пілоти дають інтерв'ю на такому великому великій вантажівці, де вони всі стають, проїжджають одне коло. Махають болівальникам і розповідає щось цікаве. Ось Хемілтон він був наодинці саме з собою, слухав музику, і щойно підійшов репортер до нього з Розбергом, він підійшов до Розберга, посміхнувся, поклав йому на, на плече лікоть і, мовляв, ми такі друзі закадичні. Розберг на нього подивився дуже таким красномовним поглядом, який, Друже, давай говорити все так, як воно є насправді. І Хемілтон зараз намагається грати в якусь гру, показуючи, що все окей, насправді не все окей. Те, як упевненість дає, показує, випромінює نيك Росберг команді, вона означає, що в принципі, вони можуть і на нього зробити ставку в разі чого, в разі того, якщо будуть проблеми між напарниками і доведеться обирати або зафіксувати позиції там після першого городи і так далі, якось притримувати пілотів Тримати їх вузді. Мало хто чекав, що так будуть розвиватися події, але тим не менше, це робить дуже цікавим гран прі Австрії. Хто кого на цій трасі, яка невідома для них обох, вони не їздили там ані один, ані інший. Тож те, заради чого варто дивитися гонку, щоб дізнатися, чи зможе Розберг і надалі так тиснути на Хеймелтона, як він робив це в попередніх двох гонках. Відіскоп спортивне відео.